Костянтин Романюта, житель чотириповерхівки на вулиці Франка, де торік, 28 січня, стався вибух газу. Чоловік розповідає, разом із дружиною 15 місяців змушені винаймати житло. Щотижня приходить сюди, аби подивитися, як лагодять його будинок. Стіни стояли кое-які, не було нічого не було. Ребята по розбирали всі простенки, полы вже от, як ми бачимо, Почти готовые заливки. Процесс идет. Вылетело тут полностью все. Проем вот этот полностью и пол опустился. Зараз. Зараз уже видите. Стоим. Все новенькое. Все будет. Дай бог, все хорошо. Ситуация выглядит, блекмеш, во что вы сидите? команда работает с ранком до вечера. Відновлювальні роботи тривають з 15 листопада минулого року. У п'ятиденному робочому режимі на об'єкті задіяно 15 працівників підрядної організації. «Ми працюємо за планом. Великих пауз практично не було зовсім. Тобто у нас були паралельні роботи. Тут ми зробили перекриття, прийшли на сходовий марш, робили демонтаж». Роботи з відновлення квартиру будинку планують закінчити до кінця року. На це з міського бюджету цьогоріч спрямували близько 16 мільйонів гривень. Розповіла начальниця відділу капітального ремонту Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Забрізької міської ради Інна Влокова. На наступний рік ми плануємо продовження робіт – це подальші роботи з ремонту фасаду, вимощення, благоустрою, але це буде, так скажімо, у другу чергу для подальшого відновлення будинку. Нагадаємо, торік, 28 січня, в житловому будинку на вулиці Франка стався вибух побутового газу. В результаті загинула 76-річна мешканка. Ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх ушпитали. Одна з травмованих жінок померла в лікарні 31 січня. Валентин Пересипкін, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.